لو بتقرب عالم غارق فيها طفل صغير نايم حده أمه وبيه بمزود فقير قرب صوبه وقل كلمة كلمي كلمي وحدي وبس بحبك قل له هو بحبك كتير فرح رحوي نام وينسى البرد النادر حدو متفك كتير كتير لو قلت له هيد الكلمة في رحوي نام وينسى البرد النادر حدو متفك كتير كتير لو بتقرب عالم غارن حده امه و بيه الاسود فقير قرب صوبه و قلو كلمه كلمه وحده وبس بحبك قلو هوي ناطر